V pondělí 25. ledna zabezpečovali letecké služby Hradec Králové přílet a následný odlet letadla Embraer 505 Phenom 300. Jedná se o kategorii Light Jet, určenou pro přepravu šesti cestujících s maximální rychlostí 830 km h Dolet letadla činí až 3700 km a pro své užitné vlastnosti je jedním z nejprodávanějších letadel v této kategorii. Letecké služby Hradec Králové zabezpečovaly pro zákazníka služby spojené s odbavením cestujících, tlakové plnění paliva a hasičskou záchranou službu.